У дворі багатоповерхового будинку на розі вулиці Бузника, 10 та проспекту Центрального, 5. Близько восьмої ранку впало два дерева. І як це сталося, бачила Тетяна Кучер, мешканка багатоповерхівки. Жінка говорить, її сім'я відразу зателефонувала рятувальникам. «Цим деревам років 50. Ми неодноразово звертались до нашої управляючої компанії, аби їх ліквідували. Вони стояли під кутом 40 градусів. Звичайно ж, колись вони мали б впасти. Це добре, що ніхто не травмувався. Мій чоловік зателефонував рятувальникам, а там йому сказали, що вже ця адреса в них є серед заявок. То, може, хтось із сусідів швидше відреагував на це. Але ж, ви бачите, поки нікого немає». Дерева пошкодили лінію електропостачання, житлові будинки та магазини відімкнули від, від електроживлення працівники акціонерного товариства «Миколаївобленерго», розповідає власник магазину, розташованого поруч Олександр Олександров. Він та ще троє чоловіків почали самостійно звільняти дроти від гілок. «Чекали-чекали, народ почав самоорганізовуватись. Ось мої сусіди по магазину долучились. Ми розуміємо, у відповідних служб зараз багато роботи. Десь, може, складніший випадок. Того і їх немає. Тут усі дроти знаструмлені. Треба швидше відновити роботу, бо збитки будуть. Мені, наприклад, усе за свій рахунок треба буде відновлювати». А це шоста Слобіцька. Тут впало дерево на автомобіль марки «Нісан Кашкай». В машині нікого не було. Дерево зачепило лінію контактних мереж. Це зумовило зупинку руху трамваю номер 11. На місці працює оперативно-аварійна бригада товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбіорост». Це підрядна компанія, яка працює по договору з департаментом житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Заявку на ліквідацію дерева отримали о 8.20. «Тут працює вишка. Зрізаємо гілки на висоті. ...таман-маніпулятор, ним збираємо гілля. Відсутній водій Нісану. Це ускладнює нашу роботу. Його почали шукати поліцейські. «Ми працюємо швидко, як можемо. У нас ще є виклики. Треба їхати далі». У дошкільному навчальному закладі No60 за адресою вулиця Театральна, 25, Дріп-1 затопило підвальне приміщення. На виклик приїхали працівники 10-го взводу Державного воєнізованого гірничого рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тут вода піднялася до рівня півтора метра. Її відкачують помпою. Щас відкачуємо з одного залу. Зараз відкачуємо з однієї зали, потім перейдемо на іншу. Тут приміщення побудоване з нахилом. Вода якось швидко прибуває. Тут ми працюємо не вперше. Постійно сюди викликають». 13 заявок сьогодні зранку надійшли до 10-го взводу Державного воєнізованого гірничого рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаїві. Станом на 17.00 опрацювали не всі. Є такі, де самостійно ліквідували аварії, говорить телефоном Юрій Симонов, заступник командира взводу. «У кожному дворі терміново, ми все це розуміємо але десь є більш терміново. У першу чергу ми опрацьовуємо те, що прикриває рух на дорозі, і те, що загрожує життю людей. Все інше залишаємо на потім». За словами начальника відділу координації та громадських зв'язків Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігора Філіпова, загалом по Миколаїву з початку тижня зафіксовано 43 звернення, де потрібно було прибирати наслідки негоди. Акціонерне товариство Миколаїв 14 та 15 червня провело в Миколаєві вісім аварійних відключень в мережі 10 кВт та зафіксували чотири пошкодження кабельних ліній. Ці аварії вже ліквідовано, говорить речниця підприємства Людмила Кириленко. Кількість аварій за сьогодні підраховують. Ольга Руда, Юлія Філімон. новини на суспільному, Миколаїв.